Віталій! Знем Ангела щиро вітаю! Удачі у справах усіх я бажаю! Здоров'я міцного, кохання палкого, рішучості, сили, наснаги, грошей, нових звершень, щасливої долі, людського добра і поваги. Хай Ангел завжди збереже і направить на шлях, що найліпший для тебе. А Бог благодатью тебе хай осяє і милосердям із неба.